Deməli, şəhid ailələrinin dərdinin üstünə dərd gəldi. Bu, Vahid Mustafayevin Aynət Şirkətlər Qrupunun çəkdiyi 20 yanvar haqqında film. Bu, tək qara yanvara ləkə deyilir. Bu, bütün Azərbaycana ləkə gətirdi bu film. Bu, insanlar Azərbaycanın azadlığı, demokrasiyası uğrunda hələkə olublar. Onların qanı üstündə hər şey qorulub. Birinci o filmi çəkəndə orada iştirak məsləhətçilər olmalı idi, qazilər, şəhid ailələri, o günün iştirakçıları. onların heç kimin sözünə işidilməyib, orada heç bir məsləhətçi yoxdur, 20 yanvarla əlaqəsi olan insanların heç biri orada iştirakı yoxdur. Bir abırçı şəkil, ə, şəkildə o film çəkilib. Orada Larisa Mamedovanı, o uşağın. Atası da onun əlidir, 20 anbar əlidir. Biyabırçı şəkildə ə, göstəriblər. Orada göstəriblər ki, o, o, o günə oturublar, yiyib içiblər, sonra avtomatla götürüblər, çıxıblar. Kim yiyib içib, nə içkili? Şəxsən mənim atamın 56 yaşı, 57 yaşı yox idi. O, ömründə nə içki içmişdi, nə də sigarət çəkən bir insan idi. Mənə indi, tək mənə yox idi, bütün şəhid ailələrinə. Hamımızın bir, necə deyimi, birisi insanın bir parçalayırıq ürəyimizi ki, sən bizim şəhidlərimizi biyabır eləməsən. Biz istəyirik ki, onu məkkəməyə verik. Biz istəyirik ki, o filmə qadağa qoyulsun. O qadağa qoyulsun. Nə qədər şəhid ailəsi o filmin təqdimatında ağlayıb, istəyiblər ona yaxınlaşsınlar. Larisanın batısı görüb, diyanıb qıraqda uşaq nə qədər ağlayıb, şəhid anaları orada ki, Bizim şəhidlərimizi biyabır eləyib, Azərbaycanı qara ləkə yaxıb o, şəhidləri qara ləkə yaxıb. Biz onu mütləq məhkəmiyə verəcəyik. Mütləq və mütləq o film qadağa olunmalıdır. Vahid Mustafaev bizim hamımızdan üzr istəməlidir çəkdiyi o biyabırçılığa görə.